Hello everyone. This is Chef Nael with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. شوفان 200 غرام الحمص لمدة خمس دقائق <تصفيق> على حرارة متوسطة. التمر. التمر لازم يكون في ليونة تقريبا. الصافي تبعه خمس مائة غرام نص كيلو. هو خمس مائة وخمسين غرام لما نجمنت العجيم صار. نصف كيلو. هيك اصبح جاهز. نطحنه في محضره الطعام. حتى يصبح ناعم. ممكن لو مسك شوية. نحركه قليل. هيك اصبح جاهز. ممكن. كما شايفين ممكن نوضع معاه القرفة او اي نوع توابل او الهيل. أو الينسون كيفكم نطحن الشوفان طبعا أنا عملت شوفان كمية كبيرة أنا حاخد فقط ميتين جرام شوفان بطحن ميتين جرام شوفان مطحنة البن هيك أصبح جاهز نوضع الشوفان على التمر اللي احنا طحناه محضرة الطعام نخلطه جيد وهيك اصبحت العجينه جاهزه وهيك بتعمل الشكل اللي احنا بنحبه ممكن نعمل دائره مثل هيك ممكن نعمل اذا موجود عندنا اي قالب او ممكن نعمله مربع بالسكينه يعني الموضوع كتير بسيط وفي مرونة الشكل هو اختياري ممكن دائرة ممكن في الكوب ممكن بدون اي شيء ممكن مربع هيك اصبح جاهز ممكن هيك احنا نستكفي في هيك نوضعه بالتلاجة يمسك حاله مثل ما انتم شايفين لازم ينوضع بالتلاجة التخزين بالتلاجة ممكن نضيف القرفة او اي نوع توابل مع العجينة هذا اختياري وممكن نوضع بالكاكاو الخام وبطلع طعم أيضا هو تير مميز والأخص لكبار السن بديل للبسكويت في أمان الله بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كثير لكم إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه